Mtazamaji wa Stent TV, hili news and the updates inaleta kwako nami Deus von Bismarck. Na baada ya seke sekeseke ya changamoto nyingi, hatimaye chama cha African National Congress ANC kimchagua tena rais wa Afrika Kusini, la mafosa kwa kiongozi wa chama hicho baada ya kupata kura nyingi zaidi ya mpenzani wake, Zueli Mkize. Uliofanyika Johannesburg nchini Afrika Kusini. La forces alipata kura 12476 dhidi ya kura saba za mpinzani wake Mkize. Raysi la forces ndiye aliyopata changamoto ya uongozi wa chama chake siku chache baada ya vuguvugu lolozuka la kutaka kumonda madarakani kufuatia kashfa alizopata ambapo kuwa alificha pesa katika shamba lake binafsi, kashfa ile jina la PharmaGate. Wakati huo pia mpinzani wake Zueli Mkize naye kabidiwa na kesi ya ufisadi lakini wote wamekana tuhuma zinazowakabili. Wakati mwatokea tangazo na rais wa zamani wa nchi hiyo, Karema Montrante watu walikopa kwenye chumba cha mkutano, walipeka ile nyingi za kuushangilia na furaha kubwa. Kwa ushindi huo, wamemweka la mafursa katika nafasi nzuri ya kuongoza chama hicho cha ANC katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo unaotarajiwa kufanyika mwaka 2024 na huenda katetea nafasi ya rais. Ikumbuku ya la mafursa alikuwa mpatanishi mwandamizi wa ANC wakati mazungumzo yalopelekea kumalizika kwa amani kipindi cha ubaguzi wa rangi mwaka 1994 ambapo ulimuwezesha Nelson Mandela kuwa rais wa kwanza mweusi Afrika kwa Kusini na hiyo ndio news and updates ile itakwako nami Dezs von Bismarck. lakini pia tumetoa nguvu na no dhami ni mzito kabisa wa Stein Finance kwa hiyo unfa biashara mdogo ndogo mbaya una biashara yako basi nikwambie wakati ni sasa eh, pata mkopo rais kutoka Stein Finance Instagram unapatikana kama Teni underscore finance underscore limited lakini headquarter makao makuu wanapatikana kwa unaweza kufika pare na ukapata maelekezo jinsi ya kupata mkopo na kukuza biashara yako